שאנחנו מתחילים לשחרר דברים שהם כבר לא רלוונטיים עבורנו. אם זה חפצים של אקסים או דברים שבורים או או דברים שלא מסיימים לנו טוב, אוקיי? צריך להיפוטם. אלא אם כן זה חפץ של מלפני שלושת אלפים שנה, מסבתא שהוא ממש חשוב לנו והוא סדוק, תשירו אבל כל, כל דבר אחר שהוא באמת לא רלוונטי, כבר מרופת, סדוק, שבור וכן הלאה, שאין לנו כבר משיכה אליו ורצון להעיף להעיף